Miksi toi taksikuski ei lähde jo liikkeelle? Mä en kohta palaverista. Miksi se tuijottaa mua peilistä? Onko mulla aamupuudot rinnuksilla? Oho, mulla ei ole turvavyötä. Mun on opittava muistamaan se. Mitä nopeammin turvavyö on kiinni, sitä nopeammin pääsen matkaan. Suit, side, aika on rahaa. Luo uusi rutiini. Käytä turvavyötä takapenkilläkin. Liikenneturva.